Smarta lösningar behöver inte alltid vara superstora och den här SC Volte det är då en produkt som gör möjlighet att skicka larmer och ringa via 4G-nätet. Och Det är viktigt nu när 3G- och GSM-nätet är på väg att fasas ut och hitta lösningar som fungerar för 4G. I den här videon ska vi titta vidare på SC Volte. Och vi ska Packa upp den här ur kartongen och se vad kartongen innehåller. Jag gör en snabb genomgång av de olika funktionerna så att du ska få ett grepp om vad den här produkten kan. Och I den här kartongen så finns det då i princip allt du behöver för att komma igång. Det enda du saknar är ett nätaggregat, men mer om det senare. Som du ser så är det en väldigt lättöppnad historia som innehåller fyra stycken montagefötter i en plastpåse. En USB-kabel för konfiguration via en dator. En magnetfotsantenn som kanske inte hör till de mest viktiga magnetfotsantenner jag har sett någonsin. För att vara helt ärlig. Den ger nästan lite synhållsvibbar. Den är väldigt ja, liten och diskret. Kanske är det första jag skulle byta ut på den här produkten om jag ville uppgradera på något sätt. Slutligen i lådan då, så är det själva kortet med den magiska burken. Och Det här är då en produkt som ja, man ansluter antingen en telefon eller ett system Ett system som använder telefoni och den ringer då samtalen via Voice over LTE istället. Jag ser användningsområdena för den här som till exempel porttelefoner. Man vill ha någon form av nödtelefon eller liknande som man vill koppla via Voice over LTE. Spänningsmatas gör den här naturligtvis. Det följer inte med någon nätaggregat, du behöver komplettera med det. Den klarar 9-30 volt matningsspänning. Det finns till exempel på vår hemsida relaterade nätaggregat som funkar bra. Sen har du två stycken ingångar och de här ingångarna kan du använda för att skicka olika typer av larmer. Den här enheten den kan då generera ett sms om någonting händer och det finns två larmingångar som kan skicka olika sms till upp till fyra stycken mottagare. Enheten kan också ringa upp vid de här typen av alarm. Här på sidan så har du då plats för ett simkort och det är då minsta möjliga, alltså formfaktor 4. Och på ovansidan har vi antennkontakten där då den här lilla antennen passar rakt in. Och du kan då ersätta den med någon annan antenn som har en SMA-kontakt till exempel. Programmering via en USB kontakt och det medföljer en kabel. Och här finns det då möjligheten att programmera den direkt från PC. Funkar tyvärr inte med Mac, men den fungerar med PC. Och väl då ansluter den till datorn så kommer du faktiskt att förstå hur du ska gå vidare. Sammanfattat, en mycket kompakt och enkel larmsändare för upp till två larmer men också med möjligheten att ringa samtal och kanske också bra att ha i kombinationen här i en porttelefon till exempel där man kan få ett meddelande om någon har brutit loss det yttre hörlighet. För mer info om den här och andra produkter i vårt sortiment besöker du vår hemsida www.indu.com eller slå en liten signal på 08 659. 4300. Tack. Hej.